سامعین دوستو السلام علیکم امن و سلامتی کے خداون کے نام میں میں فیروز وقت فریدی آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں خداون چاہتا ہے کہ اس نے بازی کی جس راہ کو قائم کیا ہے سب اس کے بارے میں جانیں اور اس کے مطابق عمل کریں اور ہمیشہ کی خوشی حاصل کریں پہلے دوستوں ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام میں دیکھا تھا کہ خدا یشو مسیح نے کس طرح لوگوں سے بات چیت کی تھی اس نے اپنی تعلیم تمثیلوں میں پیش کی تھی جو ابدی سچائیوں سے بھری ہوئی تھی لیکن بھیڑ میں سے زیادہ تر لوگوں نے ان تمسیلوں کا مطلب نہیں سمجھا تھا کیونکہ ان کے دل سخت ہو چکے تھے وہ لوگ آسمانی چیزوں کی تعریف نہیں کرتے تھے بلکہ ان کی نظر میں تعریف کے لائق دنیاوی چیزیں تھیں لوگوں کی اکثریت یسو کے پیچھے پیچھے اس لیے نہیں رہتی تھی کہ وہ گناہ کا نجات دہندہ تھا بلکہ وہ اس کے ساتھ اپنے جسمانی اور مادی فائدے کے لیے رہتے تھے جو وہ یشو مسیح سے حاصل کرتے تھے آج کی شام خدا یشو مسیح کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے کچھ اور کلام کو ہم سماعت کریں گے ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس نے ایک موجودہ نشان ظاہر کر کے کس طرح اپنے کلام کی گواہی دی آج کے ہمارے اس پروگرام کا مضمون ہے زندگی کی روٹی اب ہم مقدس کلام سے مرکز کی انجیل کے چھٹے باپ کو پڑھنے جا رہے ہیں یہاں مقدس کلام یوں بیان کرتا ہے یسو کے ساگرد اس کے پاس جمع ہوئے تو اس نے ان سے کہا آؤ ہم کسی ویران اور الگ جگہ چلیں اور تھوڑی دیر آرام کریں بات یہ تھی کہ اس کے پاس لوگوں کی آمد و رفت لگی رہتی تھی اور انہیں کھانے تک کی فرصت نہ ملتی تھی اس لیے وہ کشتی میں بیٹھ کر دور ایک ویران جگہ چلے گئے لوگوں نے جاتے دیکھ لیا اور سمجھ گئے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں اس لیے مختلف شہروں کے لوگ اکٹھے ہو کر دوڑے اور خوشی کے راستہ ان سے پہلے وہاں پہنچ گئے جب یسو کشتی سے اترا تو اسے ایک بڑا ہجوم دکھائی دیا اسے ان پر بڑا ترس آیا کیونکہ وہ لوگ ان بھیڑوں کی طرح تھے جن کا کوئی چرواہ نہ ہو لہذا وہ انہیں بہت ساری باتیں سکھانے لگا اسی دوران شام ہو گئی اور شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا یہ جگہ ویران ہے اور دن ڈھل چکا ہے ان لوگوں کو رخصت کر دے تاکہ وہ آس پاس کی بستیوں اور گاؤں میں چلے جائیں اور مول لے کر کچھ کھا پی لیں۔ لیکن اس نے جواب دیا تو ہی انہیں کھانے کو دو شاگردوں نے کہا کیا ہم جائیں اور ان کے کھانے کے لیے دو سو دنار کی روٹیاں خرید کر لائیں۔ اس نے پوچھا تمہارے پاس کتنی روٹیاں ہیں جاؤ دیکھو انہوں نے دریافت کر کے بتایا کہ پانچ روٹیاں ہیں اور دو مچھلیاں تب یسو نے لوگوں کو چھوٹے چھوٹے گروہ بنا کر سبز گھاس پر بیٹھ جانے کا حکم دیا اور وہ سو سو پچاس پچاس کی قطاریں بنا کر بیٹھ گئے یسو نے وہ پانچ روٹیاں اور دو مچھلیاں لی اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر برکت دی پھر اس نے روٹیوں کے ٹکڑے کر کے شاگردوں کو دی اور کہا کہ انہیں لوگوں کے سامنے رکھتے جاؤ اس طرح اس نے دو مچھلیاں بھی ان سب میں تقسیم کر دی اور سب لوگ کھا کر سیر گئے جب انہوں نے روٹی اور مچھلی بچے ہوئے ٹکڑے جمع تو بارہ ٹکریاں بھر جن آدمیوں نے دو روٹیاں کھائی تھی ان کی تعداد پانچ ہزار تھی لوگوں کو رخصت کرنے سے پہلے یسو نے شاگردوں پر زور دیا تم فوراً کشتی پر سوار ہو کر جھیل کے پار بیسا چلے جاؤ تاکہ میں یہاں لوگوں کو رخصت کروں انہیں رخصت کرنے کے بعد وہ دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر چلا گیا جب شام ہوئی تو کشتی جھیل کے بیچ میں پہنچ چکی تھی اور وہ اکیلا کنارے پر تھا اس نے وہاں سے دیکھا کہ شاگردوں کو مخالف ہوا کی وجہ سے کشتی کو کھینے میں بڑی مشکل پیش آ رہی ہے لہذا وہ رات کے پچھلے پہر کے قریب جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس پہنچا اور چاہتا تھا کہ ان سے آگے نکل جائے لیکن شاگردوں نے اسے پانی پر چلتے دیکھا تو اسے بھوت سمجھ کر خوب چلانے لگے بات یہ تھی کہ ان سب نے اسے دیکھ لیا تھا اس لیے وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے تھے مگر اس نے ان سے بات کی اور کہا خاطر جمع رکھو میں ہوں ڈرو مت تب وہ کشتی میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا اور ہوا تھم گئی وہ اپنے دلوں میں بہت ہی حیران ہوئے بلکہ دنگ رہ گئے چونکہ وہ روٹیوں کے موزہ سے کوئی سبق نہ سیکھ پائے تھے ان کے دل سخت کے سخت ہی رہے جھیل کو پار کرنے کے بعد وہ گنیشرت کے علاقہ میں پہنچے اور کشتی کو کنارے سے لگا دیا اگلے دن اس ہجوم نے جو جھیل کے پار کھڑا تھا دیکھا کہ وہاں صرف ایک کشتی ہے وہ سمجھ گئے کہ یسو اپنے شاگردوں کے ساتھ کشتی پر سوار نہیں ہوا تھا اور اس کے شاگرد اس کے بغیر ہی چلے گئے تھے جب لوگوں نے دیکھا کہ یسو ہی وہاں ہے نہ اس کے شاگرد تو وہ خود ان کشتیوں میں بیٹھ کر یسو کے جستجو میں کفر کی طرح روانہ ہو گئے تب وہ یسو کو جھیل کے پار دیکھ کر پوچھنے لگے رب بھی تہاں کب پہنچا یہ نے جواب دیا میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ تم مجھے اس لیے نہیں ڈھونڈتے تھے کہ میرے موزے دیکھو بلکہ اس لیے کہ تمہیں پیٹ پر کھانے کو روٹیاں ملی تھی اس خوراک کے لیے جو خراب ہو جاتی ہے دور دھوپ نہ کرو بلکہ اس کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی باقی رہتی ہے یہ آدم تمہیں عطا کرے گا کیونکہ خدا باپ نے اسی پر مہر کی ہے محترم سامعین ہمیں یہاں پہ رکنے کی ضرورت ہے یہ مسیح بھیڑ سے کیوں کہتا ہے کہ اس خوراک کے لیے جو خراب ہو جاتی ہے دور دھوپ نہ کرو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کچھ کھانے کی چیز حاصل کرنے کے لیے کام کرنا نہیں چاہیے جی نہیں دوستو اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کیونکہ خدا کا کلام یہ بھی کہتا ہے کہ جو آدمی کام نہیں کرے گا وہ کھانے سے محروم رہے گا تو پھر ییسو کیوں کہتا ہے کہ اس خوراک کے لیے جو خراب ہو جاتی ہے دور دھوپ نہ کرو خدا یشو مسیح جو کہہ رہے تھے اس کا مطلب یہ تھا اگر آپ صرف اپنے پیٹ کے لیے کام کرتے ہیں اور صرف دنیاوی چیزوں کو ہی حاصل کرنے کی کھوج میں رہتے ہیں تو آخر میں آپ سب کچھ گوا بیٹھیں گے کیوں آپ کے بدن کو موت لا حق ہے اور آپ مٹی میں واپس ملنے جا رہے ہیں لیکن آپ کے جسم میں کچھ ایسی چیز ہے جو کبھی بھی ہلاک نہیں ہوگی اور یہ آپ کی روح ہے آدمی کی روح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ابد تک قائم رہے گی یا تو پرجلال مقام جسے جنت یا بہش کہتے ہیں وہاں ہوگی یا پھر اس اندوناک مقام پر جسے جہنم کہتے ہیں وہاں ہوگی اور یہی وجہ تھی کہ یہ سو نے کہا اس خوراک کے لیے جو خراب ہو جاتی ہے دوڑ دھوپ نہ کے لیے جو ہمیشہ کی تک باقی رہتی ہے اور اس طرح یسو مسیح نے بھیڑ کو خبردار کیا تاکہ وہ صرف اس خورا کی کھوج میں نہ رہیں جو خراب ہو جاتی ہے بلکہ خدا کے کلام کے جستجو میں رہیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے کیونکہ آدمی صرف روٹی سے زندہ نہیں رہتا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے اور یہی بات تھی جو خدا یشو مسیح نے کہی تھی لیکن دوستوں بہت افسوس کی بات تھی کہ خدا یشو مسیح کو جو لوگ گھیرے رہتے تھے وہ سب خدا کے کلام کو اہمیت نہیں دیتے تھے اور نہ وہ اس شخص پر ایمان لائے جسے خدا نے بھیجا تھا اس سچائی سے جو خدا کے انصاف سے انہیں نجات دلا سکتا تھا اپنے دل کو بھرنے کی جگہ اپنے پیٹ کو کھانے سے بھرنا ان کے لیے زیادہ اہمیت رکھتا تھا اور یہی وجہ تھی کہ یسو نے ان سے کہا تھا اس خوراک کے لیے جو خراب ہو جاتی ہے دور دھوپ نہ کرو بلکہ اس کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی تک باقی رہتی ہے تب انہوں نے اس سے پوچھا کہ خدا کے کام انجام دینے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے یسو نے جواب دیا خدا کا کام یہ ہے کہ جسے اس نے بھیجا ہے اس پر ہی لاؤ پیارے دوستو کیا آپ نے یش مسیح کا جواب سنا آدم کی وہ اولاد جو گنا میں پیدا ہوئی ہے کس طرح خدا کو خوش کر سکتی ہے کیا ہمارے کام اور نیک کارگزاروں کے ذریعہ خدا خوش ہو سکتا ہے کیا ہم کسی بھی طرح شیطان کے قوت گنا اور جہنم سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں خدا ان قدر جیسا چاہتا ہے کیا ہم ویسا مکمل اور خالص پاک دل پیدا کر سکتے ہیں کبھی نہیں دوستوں کبھی نہیں ہنس کی چال چلنے سے ہنس نہیں بن جاتا تو پھر آدم کے کی اولاد کس طرح خداونت کو خوش کر سکتی ہے اس کے بارے میں خداونت یشو مسیح کیا فرماتے ہیں یشو مسیح نے فرمایا خدا کا کام یہ ہے کہ جسے اس نے بھیجا ہے اس پر ایمان لاؤ کوئی بھی مرد یا عورت اس وقت تک خداونت خدوس کو خوش کرنے کی شروعات نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اس نجات دہندہ پر جسے اس نے بھیجا ہے ایمان نہ لائے بہت افسوس کی بات ہے دوستو کہ بھیڑ میں جمع لوگوں کی اکثریت یسو مسیح کو خداوند قدوس کے ذریعہ بھیجا گیا نجات دھندا نہیں مانتی تھی اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے یسو سے کہا تو اور کون سا موزہ دکھائے گا جسے دیکھ کر ہم تجھ پہ ایمان لائیں ہمارے آبا و اجداد نے بیابان میں من کھایا جیسا کہ لکھا ہے کہ خدا نے انہیں کھانے کے لیے آسمان سے روٹی بھیجی یسو نے ان سے کہا میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ روٹی تمہیں آسمان سے موسا نے نہیں بلکہ میرے باپ نے دی تھی کیوں خدا کی روٹی وہ ہے جو آسمان سے اترتی ہے اور دنیا کو زندگی بخشتی ہے انہوں نے کہا اے خدا بند یہ روٹی ہمیں ہمیشہ دیتا رہا یہ نے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں جو میرے پاس آئے گا کبھی بھوکا نہ رہے گا اور جو مجھ پہ ایمان لائے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا محترم سامعین ان لفظوں کے ساتھ یہ سو فرما رہا تھا خداوند قدوس بنی اسرائیل کو چالیس برسوں تک آسمان سے غزہ اس لیے عطا فرماتا رہا تاکہ وہ بیابان میں ہلاک نہ ہو جائیں اسی طرح اب خداوند تعالیٰ نے تمام اولاد آدم کو وہ غذا عطا کیا ہے جو ہمیشہ کی زندگی دیتی ہے تاکہ ہم گناہ کی حالت میں ہلاک نہ ہو لیکن یہ غذا ہے کہاں کیا وہ غذا اس زمین پر ہے جسے آپ اگر کھائیں تو ہمیشہ کے لیے خدا کے حضور رہ سکتے ہیں جی نہیں دوستوں یہ وہ نہیں ہے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 لیکن میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ تم نے مجھے دیکھ لیا ہے پھر بھی ایمان نہیں لاتے جو کچھ باپ مجھے دیتا ہے وہ مجھ تک پہنچ جائے گا اور جو کوئی میرے پاس آئے گا میں اسے اپنے سے جدا نہ ہونے دوں گا کیونکہ میرے باپ کی مرضی یہ ہے کہ جو کوئی بیٹے کو دیکھے اور اس پہ ایمان لائے وہ ہمیشہ کی زندگی پائے اور میں اسے آخری دن پھر سے زندہ کروں گا یسو نے کہا تھا کہ جو روٹی آسمان سے اتری میں ہوں یہ سن کر یہودیوں نے اس پر بڑبڑانا شروع کر دیا وہ کہنے لگے کہ کیا یہ یوسف کا بیٹا یسو نہیں جس کے والدین کو ہم جانتے ہیں اب وہ کیسے کہتا ہے کہ میں آسمان سے اترا ہوں یسو نے ان سے کہا آپس میں بڑبڑانا بند کرو جو کوئی باپ کی سنتا ہے اور اسے سیکھتا ہے وہ میرے پاس آتا ہے باپ کو کسی نے نہیں دیکھا سوائے اس کے جو خدا کی طرف سے ہے صرف اسی نے باپ کو دیکھا ہے میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے زندگی کی روٹی میں ہوں تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا پھر بھی وہ مر گئے لیکن جو روٹی آسمان سے اتری ہے یہاں موجود ہے تاکہ آدمی اس روٹی میں سے کھائے اور نہ مرے میں وہ زندگی کی روٹی ہوں جو آسمان سے اتری ہے اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے گا تو ہمیشہ زندہ رہے گا یہ باتیں سن کر یسو کے بہت سے شاگرد کہنے لگے کہ یہ تعلیم بڑی سخت ہے اسے کون قبول کر سکتا ہے یسو نے جان لیا کہ اس کے شاگرد اس بات پر آپس میں بربار رہے ہیں لہٰذا اس نے ان سے کہا کیا تمہیں میری باتوں سے ٹھیک پہنچی ہے اگر تم اپنے آدم کو اوپر جاتے دیکھو گے جہاں وہ پہلے تھا تو کیا ہوگا روح زندگی بخشتی ہے جس سے کوئی فائدہ نہیں جو باتیں میں نے تم سے کہی ہیں وہ روح اور زندگی دونوں ہیں پھر بھی تم نے باز ایسے ہیں جو ایمان نہیں لائے کیونکہ کہ یشو جانتا تھا کہ ان میں کون ایمان نہیں لایا اور کون اسے پکڑوائے گا اس پوس کے کئی شاگرد اسے چھوڑ کر چلے گئے اور پھر اس کے پیرو نہ رہے۔ تب یسوع نے ان 12 شاگردوں سے پوچھا کیا تم بھی مجھے چھوڑ جانا چاہتے ہو؟ شمون پترس نے اسے جواب دیا اے خداوند ہم کس کے پاس جائیں ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیری ہی پاس ہیں ہم ایمان لائے اور جانتے ہیں کہ تو ہی خدا کا قدوس ہے۔ جی ہاں دوستو تو اس طرح یسوع مسیح کی سخت تعلیم کی وجہ سے اس کے بہت سارے نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا اور پیرو نہ رہے لیکن ان میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے اس کا ساتھ نہ چھوڑا کیونکہ ان کو اعتقاد ہو چکا تھا کہ یسو ہی مسیح ہے خدا کا قدوس زندگی کی روٹی حقیقی غذا ہے جو ہمیشہ کی زندگی عطا کرتا ہے جی ہاں تو یہی ایک راہ ہے ایک بار جب آپ جان لیتے ہیں کہ حقیقت میں یسو کون ہے اور کیسا ہے اور اس نے آپ کے لیے کیا, کیا ہے تو آپ کو کبھی بھی کسی دوسرے آقا سے تشفی نہیں ملے گی ہمیشہ کی زندگی کا ذریعہ صرف یسو مسیح ہے صرف وہی ہے جو ایسے دلوں کو تشفی دے سکتا ہے جو نجات کی یقین دہانی کی بھوکے ہیں اور خدا ان قدوس کے ساتھ نزدیکی کے تعلق رکھنے کے خواہش مند ہیں پیارے دوستو اپنے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کیا آپ ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے کے بھوکے اور پیاسے ہیں کیا اس زمین پر آنے والی زندگی میں خداوند کے حضور آپ کے رہنے کی خواہش کی یقین دہانی آپ کو ہے تو آپ خدا یش مسیح کی عزیم شان دعوت پر ضرور دھیان دیں جس میں اس نے فرمایا ہے اے محنت کشو اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام بخشوں گا زندگی کی روٹی میں ہوں جو میرے پاس آئے گا کبھی بھوکا نہ رہے گا اور جو مجھ پہ ایمان لائے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا سامعین دوستو خدا کا کلام سننے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ انجیل کا مطالعہ جاری رکھتے ہوئے اگلے پروگرام میں ہم سنیں گے کہ یوسف کے کلام کو سن کر بھیڑ کس طرح الگ الگ جماعت میں تقسیم ہو گئی خدا نے یشو مسیح کے اس کلام پر آپ غور کریں تو خدا آپ پر اپنے نور کو چمکائے اور برکت دے زندگی کی روٹی میں ہوں جو میرے پاس آئے گا کبھی بھوکا نہ رہے گا اور جو مجھ پہ ایمان لائے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا فضل و کرم کا کباد میری زندگی میں آگا